طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى الفراش فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ليس جائزا هروب الزوجين من العلاقة الجنسية من حق الزوج والزوجة إقامة العلاقة الجنسية لِصَحَّتِهِمَا النفسية فمن يمتنع عن زوجه فهو مذنب يقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم وهنا كلمة درجة لا تعني العلاقة الجنسية فالرجل والمرأة متساويان بذلك الموضوع ودرجة تعني أن الرجل يحمي المرأة ويحمي منزله وينفق عليه هروب الرجل من العلاقة الجنسية قد أوضحنا أنه إذا توافرت الرغبة لدى أحد الزوجين ورفضها الزوج الآخر فهو مذنب فالرجل له حق على المرأة والمرأة لها حق على الرجل ويجب على الرجل ان يفهم هذا جيدا، واذا لم يقم بواجبه تجاه زوجته، فهو مرتكب ذنب. يقوم الانسان بواجبه عندما يفهم حقوقه، لكن اذا لم ياخذ الانسان حقه وقتما يريد، يشعر بالظلم. هناك فروق بين الرجل والمراه بموضوع العلاقه الجنسيه. لم يفرق الاسلام بين الرجل وزوجته بموضوع العلاقه الجنسيه. فالعلاقة الجنسية بين الزوجين ليست محرمة لكن ارتكاب الزنا هو محرم على الرجل والمرأة سواء فعقاب مرتكب الزنا سواء رجل أو امرأة هو سواء فالرجل والمرأة أمام الإسلام متساويان في ذلك الحق والعقاب الحقوق الجنسية للمرأة أحل الإسلام الحقوق الجنسية للمرأة في إطار الزواج كما أعطاها حق طلب الطلاق إذا كان زوجها يعاني من مرض جنسي حماية الزوجة من الناحية الجنسية يجب حماية المرأة مثل الرجل من الناحية الجنسية فهم يطلبون حقهما الجنسي بإطار الزواج فيتطلب من زوجها حقها الجنسي هناك فرقين بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع أولاً يطلب الرجل حقه الجنسي في الحال عندما يريد ثانياً بينما يطلب الرجل حقه فالمرأة تطلب ذلك الحق بالمحكمة وتلك الفروق تنبع من الفروق الجسدية للرجل والمرأة فالمرأة يجب أن تستعد وأن لا يكون لديها موانع لإقامة العلاقة وأن تكون صحتها جيدة لكن الرجل عكس المرأة يمكنه أن يبدأ العلاقة فور طلبه وهناك بعض السيدات بالعديد من المجتمعات يطلبن حقهن أعطى الإسلام المرأة التي يمتنع زوجها عن إعطائها حقها الجنسية حق اللجوء إلى المحكمة وهذا دون أن يحدد فترة معينة فالمرأة تطلب حقها الجنسية بدافع أن تكون أسره وهذا الفكر ممتد منذ بداية الخلق وكان منتشرا وقت الغزوات أثناء حياة رسولنا الكريم ومن يمتنع زوجها عنها فمن حقها أن ترفع عليه دعوة تتقدم المرأة بطلب إلى المحكمة تستطيع المرأة التي يمتنع زوجها عنها أن تتقدم بطلب طلاق إلى المحكمة ويبين الإسلام هذا فمن ليس لديه مرض ويمتنع عن زوجته بهدف الإضرار بها فيمكنها أن ترفع عليه قضية وهنا يأمر القاضي الرجل بإقامة علاقة مع زوجته وإذا لم يقيم الرجل علاقة مع زوجته فيقوم القاضي بالتفريق بين الزوجين وتطليق الزوجة من زوجها وعلى الزوج تنفيذ قرار القاضي، فإذا امتنع الزوج عن زوجته لمدة أربعة شهور منذ بداية الدعوة، يقوم القاضي بالحكم بتطليق الزوجة، وينفصل الزوجان بأمر القاضي. كان الناس قبل الإسلام يتصرفون بسوء اتجاه المرأة أو الطفلة، ويسلبونهن حريتهن وحقوقهن، بل ويقومون بوادهن. لكن الإسلام غير هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بدين الاسلام دين الرحمة والحب والسلام وقضى عمره ينقل تلك المبادي ويعلمها للاجيال ولكن بقت اثار ما قبل الاسلام مترسخة في بعض الاذان فيقول رسولنا الكريم ما زالت هناك بعض اثار ما قبل الاسلام كانت العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الاسلام لا تتم باطار الزواج واذا كان هناك اولاد يتغير وضعهم بالنسبة للعائلة لهذا فكانت المرأة التي تموت قبل أن تلد، لا يتم تعزية الزوج بها، وكانت الدية تقدم لأهل المتوفية، وكانوا لا يهتمون بأهل المرأة التي يتزوجونها، فإذا مات الأب، يمكن للأبناء أن يتزوجوا زوجة أبيهم، لم يكن هناك مفهوم العائلة قبل الإسلام، لأنهم كانوا لا يهتموا بالبنات أو النساء، وكان هناك العديد من أنواع الزواج لدى العرب، يمكن لأي شخص أن يطلب الزواج من ابنة الحاكم فهو يقوم بمقايضة مع والدها وإذا تم الاتفاق يتزوجها وهذا النوع كان طبيعي وهذا ما يقره الإسلام بوجود بعض الشروط التي تجعل الزواج يستمر يطلب الرجل من إحدى السيدات الزواج بوقت محدد لإقامة العلاقة الجنسية ثم بعد ذلك يقوم بتركها ولا يحق لها أن تستمر معه وتصبح زوجته فقط عندما يريدها فالهدف من هذا الزواج هو وجود الأطفال فقط يطلب الرجل المرأة للزواج حتى تلد طفله وتبقى معه فترة بعد الولادة ويطلبها عند رغبته ولا يحق لها أن تلجأ للقضاء وبعد الولادة يعطى للطفل اسمه من يريد امرأة يذهب إليها ولا تستطيع المرأة أن ترفض هذا وكانت تلك السيداتهم نساء المتعة وكنا يتجمعن حول الرجال بمجرد ولادتهن حتى يثبتنا أن الطفل أحد أبناء هؤلاء الرجال ولكنهن كنا لا يستطيعن ذلك فيعرفون أنه بلا اسم زواج تبادل زوجتين أي زواج الجسد زواج الأبناء بأمهاتهن فكان الرجل الذي يموت يرثه ابنه الكبير ويأخذ نساءه وكانت بعض زوجات الرجل تنتظر كبر الأبناء الصغار ليعرفوا ماذا سيفعلون لحل تلك المشكلة لكن هناك البعض يبعدن عن بيت أزواجهن ويلجان إلى عائلاتهن للهروب من ذلك الوضع كل تلك الأنواع كانت موجودة قبل الإسلام لكن الإسلام منع تلك الأنواع من الزواج وبيّن هذا في سورة النساء وقال أن الأبناء لا يتزوج أمهاتهن لأنه ليس حياء ومنع ذلك الزواج تماماً